Можливо, двойне перехресне утеплення мансарда переріг наступний. Один перехресний слой над кроквами, це погане рішення. Основний між кроквами, перехресний і внутрішні. Значить, Дивіться, Сергій, якщо робити, то два перехресних із ізнутрі. Це зв'язано з тим, що якщо ви будете робити перехресне утеплення на даху, то бруски будуть стояти по періоді тому, як вода буде текти. Розумієте? В, ну тому що плівка вона повинна трошки провісати трошки і, і за, ви не можете її натягти як струну її зимою просто розірве. тому вона трошки провісає і от із-за цього поперек стропил не можна нічого класти Ну не можна не кладіть. Тому якщо хочете перехресне утеплення, двойне, так? Можна крок ви чуть-чуть підняти відмітку даху, тобто дати більше простору знутри і довнутрі зробити два перехресних утеплення. І все, і буде нормально. Так да, так робиться. Немає переваги у цьому. Це, скажімо так, іноді хлопці, коли не розуміють, які процеси проходять на даху, то вони так роблять, але не треба так робити.